Mul on sulle äriidee. Lähme igal sügishommikul, kui väljas on veel külm ja ostame kütust. Ning müüme selle päeval, kui päik on selle üles soojendanud, maha sama hinnaga. Aga miks? Kütuse ruumala läheb soojenedes suuremaks. Oled huvitatud? Mõtle! Veelgi rohkem saaks teenida, kui osta talvel kõige külmemal päeval kütust kokku ja suvel kuuma ilmaga maha müüa. Kütuse ruumala suureneb ise enesest. Sain tähelepanu. Okei, okay, kuule see sedasi. Kui midagi on liiga hea, et tõsi olla, siis see arvatavasti ongi liiga hea. Kui kõik ausalt ära rääkida, peame alustama temperatuurist. Näed. Mul on siin vedelik termomeeter. Sa termomeetriga, mida nimetad küll kraadiklaasiks, oled sa vist rohkem määranud, et kas sul on palavik või mitte. Tead küll, võtad kraadiklaasi, paned kaan alla, ootad, vaatad, temperatuur on 36,7 ja pead ikkagi kooli minema. Selle veetemperatuuri määramiseks peame viima termomeetri ja vee oma vahel Kõige lihtsam viis soojusülekandmiseks on soojusjuhtivus. Soojusjuhtivus toimub siis, kui ma viin termomeetri ja vee vahetusse kontakti. Näiteks niimoodi. Soojusülekande käigus hakkab energia kuumemalt kehalt kõrgema temperatuurivehalt ülekanduma, madalama temperatuuriga kehale. kuni saabub sooslik tasaga ja soosülekanne lõpeb. Termomeetri pealt saame lugeda vee näidu. Aga mida see tähendab? Okei, okay, vaatame siia vee sisse. Vaatame veel lähemalt. Vee lähemalt. Mis oleks, kui me suudaksime vaadata siia Vee sisse nii lähedalt, et näeksime, et see vesi koosneb tegelikult molekulidest, mida võib lihtsustatult mudeldada selliste keradena. Vedeliku mass ongi nende kerade, ehk molekulide masside summa. Ruumala on aga see ruumi osa, mida need liikuvad molekulid katavad. Vaata, vedeliku molekulid tõmbuvad ja tõukuvad, mõjutavad üksteist tõmbe ja tõuke jõududega. Järelikult on neil potentsiaalset energiad. Nad võnguvad põrkuvad ja liiguvad tegelikult väga kiiresti. Järelikult on neil kineetilist energiad. Aga mis juhtub, kui ma seda vett natuke soojendan? Nad hakkavad kiiremini liikuma järelikult nende kineetiline energia suureneb. Seda kirjeldabki tegelikult temperatuur. Näitab, kui suur on osakeste kineetiline energia. Seda näitab hästi ka üks köögikatse. Kui ma panen teekoti külma ja kuuma vee sisse ja ise ei sega, Siis on natuke kiirendatud videost hästi näha, et kõrgema temperatuuriga vees liiguvad ja segunevad mõjutamata tee osakesed kiiremini. Ja seda muidugi osakeste kiirema soojusliikumise tõttu. Kuule, aga mis juhtuks, kui veemolekulid seisma jääksid? See oleks okei. Okay, olekud, kus osakestel pole enam kineetilist energiat nimetakse absoluutseks nulliks, null kelvinit, millega on seotud absoluutse temperatuuriskaalat mille ühikuks ongi Kelvin, Lord Kelvini järgi. See on kõige madalam temperatuur, mis on üldse teoreetiliselt võimalik saavutada. 0 Kelvinit on võrdne miinus 273,15 graadit Celsius skala. Õnneks on 1 Kelvini suurne temperatuurimuutus võrdne 1 kraadise temperatuurimuutusega Celsius skaalal. Hea lihtne arvutada. Järelikult 0 graadit Celsius skaalal on võrdne 273 Kelvinit. Veeoleku muutustega ongi seotud meile kõige tuttavam temperatuuriskaala, seelsuse skaala. See on nime saanud Rootsi füüsiku seelsuse järgi. Selle skaala null punktiks on vee sulamistemperatuur või tahkumistemperatuur. Oleneb, kuidas pidi vaadata. Eks? Ja teiseks pidepunktiks on vee keemistemperatuur 100 kraadi. Vesi on vedel 0-100 kraadi vahel. Muidugi normaal rõhul ja lisanditeta vee korral aga näiteks Ameerika Ühendriikides ja veel mõnes riigis kasutatakse saksa füüsiku Fahrenheiti loodud skaalat. Seal on näiteks vee külmumistemperatuur 32 kraadi ja vee keemistemperatuur 212 graadi. Skaala nullpunktiks on lume ja salmi jaagi segu sulamistemperatuur, mis on miinus 17,7 graadi Celsius skaalal. Aga pange tähele, et Fahrenheiti kraad ja Celsius graad ei ole võrdne. Õhegraadine temperatuurimuutus Fahrenheiti skaalal ei ole sama, mis Õhegraadine tõus Celsuses skaalal. Eks iga jaoks on oma kasutus. Celsus tundub meile kõige mugavam igapäevaselt kasutada. Mõnes riigis aga tundub, et on mugav kasutada Fahrenheiti skaalat. Ja Kelvin on kõige mugavam kasutada teaduses. Kui lähed sauna, siis võid ju öelda, et temperatuur on 373 Kelvinit või 212 kraadi Fahrenheiti või 100 kraadi aga näiteks lämmastik, on vedelasolekus miinus 196 graadit selsuse korral. Lihtsam on öelda, et lämmastik on vedel siis, kui temperatuur on madalam kui 77 kelvinit. Selle termomeetri alumises osas on väike anum, mis on täidetud vedelikuga, näiteks värvitud piiritusega ja ühendatud kinnise peenikese toruga, mille kõrval on temperatuuriskaala. Kui selle anuma temperatuuri tõsta, siis hakkab vedeliku tase torust tõusma, sest osakesed hakkavad kiiremni liikuma ja võnkuma ning vajavad selle jaoks natukene rohkem ruumi. Kuna vedeliku ruumala muutub võrdeliselt temperatuuriga, siis saame teha lihtsa võrdsete vahemikega skaala, mis on täpselt nii tareeritud, et vedeliku samba kõrgusele vastab vedeliku anuma kindel temperatuur. Nähtust, kus kehatemperatuuri muutumisel selle ruumala muutub, nimetatakse soojuspaisumiseks. Enamuste vedelike tahkiste ja kaaside ruumala muut on võrdeline temperatuurimuuduga. Tagasi minnes selle kütusemüügi tee juurde. Tegelikuses on tanklades kütus väga suurtes soosliku isolatsiooniga mahutides maal, mis tähendab, et kütustemperatuur olulisel määral ei sõltu välistemperatuurist. Aga kui järgmikord tanklas oled, võid lugeda, mis temperatuurile on ruumala mõõdik tareeritud. Ehk millisel temperatuuril vastab kütuse ruumala näit Tegelikule kütuse ruumalale. No, osad arvavad, et on mõistlik autotankida tankida hommikul vara külma ilmaga, saab sama raha eest rohkem. Mõõtmised on aga näidanud, et tanklas kütuse ruumala muutus umbes 20-kraadise temperatuurimuutuse korral on umbes 1-2%. Järelikult oluliselt suurema säästusaad hoopis ühel hommikul rataga kooli või tööle läheksid. Nii, võtame kokku. Temperatuur on seotud ainosakeste liikumisega. Mida kiiremini ainosaksed liiguvad, seda kõrgem ongi temperatuur. Temperatuuri väljendamiseks on kasutusel erinevad kokkuleppelised skaalad. Lisaks meile tuttavale Celsuses skaalale kasutatakse ka näiteks Fahrenheiti või Kelvini skaalat. Celsuses skaala nullpunktiks on vee veesulamistemperatuur ja 100 graadi tähistab vee geemistemperatuuri Ain osakeste liikumine peatub täielikult 0 kelvini juures, ehk miinus 273,15 graadi juures selvisuse skaal. Ja seda nimetatakse absoluutseks nulltemperatuuriks. temperatuuriks. Temperatuurikorrekseks mõõtmiseks tuleb termomeeter viia uuritava kehaga soosvahetusse ning oodata, kuni termomeeter näit stabiliseerub, ehk saabub sooslik tasakaal. Ja keha paisub soojendamisel, sest ainasaks hakkavad kiiremini liikuma ning see tõttu vajavad rohkem ruumi. Aitäh vaatamast ja ole mõnus! Kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video meeldis, mis küsimusi tekitas ja muidugi telli Videopsi kanalit ning jälgi Videopsi tegemisega Facebookis ja Instagramis. See video on vaid osa suuremast loost. Me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva ettevõttega praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad praktikali õppilugudel ning käevad hästi kokku teiste digiõppematerjalide ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui see ole veel praktikaliga tuttab, uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.